Ірина сьогодні потрапити до свого сімейного лікаря не змогла. За словами дівчини, вона на лікарняному. Ірину перенаправили до іншої лікарки. Каже, в черзі довго не стояла. У мене просто заболіло вухо, і я записалась до свого сімейного лікаря, але він захворів, то мене взяли направили до іншого. В принципі, черг великих не було. Сімейна лікарка шостої амбулаторії, що у мікрорайоні Дубове, розповідає, наразі пацієнтів, тих лікарів, які хворіють, розподілили між колегами. Деколи доводиться і довше посидіти, наприклад, у суботу з 9 до 2 чергу лікарі сиділи і до 15 години. Я сама приходила своєму пацієнту, робила швидкий тест. Наша робота ну, тут на прийомі не закінчується. Ми Ввечері приходимо додому, починаємо отримувати результати досліджень ПЛР, починаємо пацієнтів обдзвонювати, починаємо вводити в медичну інформаційну систему. Кількість пацієнтів, у яких виявляють коронавірусну інфекцію у порівнянні з минулим тижнем, виросла майже втричі, говорить Валентина Гесаль. Тих, хто скаржиться на гострі респіраторні інфекції, оглядають в окремому кабінеті. У нас в кожній амбулаторії є так званий ізолятор, де такі пацієнти оглядаються, для того, щоб потоки. Наразі усі амбулаторії першого центру медико-санітарної допомоги працюють у звичному режимі, розповідає виконувачка обов'язків медичного директора закладу Тетяна Калімова. Тут із 90 сімейних лікарів у 12 діагностовано ковід. Уже за сьогодні у нас вже три лікаря здали тест і три медсестри, тобто йде все-таки Поширення дуже швидке. У нас, хто один з місцестри захворів, значить, іде ланцюжок одразу на лікаря і на, по сусідству. У амбулаторіях, які відносяться до центру номер один, хворіє понад 50% лікарів. Тетяна Галімова розповідає, у яких саме. Якщо взяти четверту амбулаторію, яка знаходиться в Раково, там п'ять лікарів у них працює. Зараз тільки є два лікаря на прийомі. І Получается, одна медсестра не хвора, получается, нагрузка идет за трех лекарей на тих двух лекарей. В Раковской поликлинике две амбулатории. Если будет идти великий Потік хворих, то вони будуть розружати допомагати третя амбулаторія. Буде допомагати четвертій. Творожичне у нас ну там у них більша кількість сімейних лікарів, тому там у них теж два лікаря хворих. Але поки що вони самі там справляються. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер два із 73 сімейних лікарів хворіє на коронавірусну інфекцію три лікаря та ще три медсестри. Критичної ситуації немає, каже директорка закладу Людмила Головко. Ув'язку з тим, що наш колектив вакцинований на 100 відсотків двома дозами, ми маємо не такий величезний ріст захворюваності серед медичного персоналу, і немає важких добрий час сказати перебігів захворювання у тих, хто захворіли. Ми маємо на допомогу інтернів лікарів, які підміняють нам і середній медичний персонал. За словами Людмили Головко, не вистачає лише персоналу для проведення ПЛР-досліджень. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.